حكايتي مع الحفريات الفقرية تبتدي في سنة 2010 لما كنت طالبة في سنة ثالثة واتخذنا مقرر الحفريات الفقارية وكان بيدرسلنا دكتور هشام سلام وقتها هو كان بينشئ مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية وكان طلب ان يكون لو احنا حابين ان احنا نشاركه الحلم وان احنا نشتغل معه فابتديت ان انا اتطوع عنده في المركز وبعدين لما بدأت اتطوع حبيت المجال قوي وحسيت ان هو دوت الكارير اللي انا ممكن اكمل فيه شغلي كنت محظوظة ان أنا... اخد التخصص ده لان عندنا مفيش حد في الصعيد تخصص الحفريات الفقاريه فانا كنت محظوظه ان اكون اول واحده تشتغل في الصعيد تخصص حفريات فقاريه بدات اسافر المنصوره واتعرف على باقي الفريق البحثي طبعا كان دكتور هشام ضم دكتوره سناء ودكتوره ايمان معاه فطبعا كان أخذ فكره خلاص عن البنات ان هم كذا كانوا كذا مره يطلعوا معا رحلات فكانت بدات رحلتي بدات فكرته عن البنات تتغير فريق منصوره سورس يمكن زي ما انتم شوفتوا في الصور كان في اربعه اربعه بنات هما اللي كانوا في الفريق احنا وقتها كنا في فتره المنصوره سورس كنا احنا الاربعه متدربين في المركز اللي هو متطوعين يعني وحابين الشغل دوت ف... وبنطلع رحلات لنا رحلات كتير قبل المنصوره والصرف فلما جت رحله المنصوره الصيف كنا احنا الفريق المتوافر وال وال... واللي عنده المهاره ان هو يقدر يتعامل مع حاجه زي دي ف فدكتور هشام قرر ان هو ياخدنا معاه في الرحله المهمه دي الدكتوره سناء والدكتوره ايمان جولي كطلاب في سنه ثالثه وكنت دايما بشارك في محاضراتي ان انا عندي حلم عايش لي ان انا اعمل مدرسه للحفريات الفقاريه فهم لما حسوا بصدق الكلام اقتنعوا به وخبطوا على الباب وقالوا احنا نفسنا نشارك نشاركك الحلم ونبقى جزء من الفريق ودي كانت البدايه